Miten selittäisit Miksi olette maalle sotaa ja köyhyyttä? Ei soveliaita aiheita naistaiteilijalle. Kun taiteilija työskentelee, hän ei koskaan ajattele teoksensa selittämistä. Inspiraatio tulee samanaikaisesti sekä sisältä että, että taiteilijan yli. Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. olette lahjoilla siunottu taiteilija. Me pidämme Heinarin huolen siitä, että myös muut tulevat jälleen ymmärtämään. Sin pitää tämän miehen kokonaan. Kun hammasharjan. Vain minun. Kun hän palaa, paljastan itseni. Älä puutu asioihin enää. Uskotko, kun sanon, että tuhoan sinut? Jos teet niin, котка.